قد أعطيت فوق قيمتها أو فوق حقها وأحلت محل الفصحة فأصبح الفرق بين العامية والفصحة فرقا شاسعا م. فجوة كبيرة أو جدار عازل بين العامية وبين الفصحة حتى يخيل إلى السامع الأجنبي الذي يعرف العربية الفصحى إذا سمع العرب يتكلمون العامية هو يظن أنها لسان آخر م.